Село Шевченкове, що на межі Миколаївської та Херсонської областей, під постійними обстрілами російських військ. Чоловіки села, які залишилися, організували добровольчий батальйон. Вони гасять пожежі, ремонтують водопроводи, підключають світло та розвозять гуманітарну допомогу. О, вже відбили. Відбили, хорошо. Да, да, да! В селі Шевченкова внаслідок обстрілів постійно виникають пожежі, горять будинки, поля та склади. Віталій з командою працює в усіх селах громади. Ми знімаємося, підтримуємо наше село, хоч трошки. Коли прильоти сильні, то буває по два, по три, ну, по три пожежі в день. На цій машині ми вже виїхали 10 разів на пожежі. Помагаємо, ну, на заводу Тайна, Гратушем, виїжджаємо в село ну, Шевченкова, Луч, Южний. Два дня тікають, два дня та бомблять. Чоловік розповідає: організували з друзями добровольчий батальйон, аби допомогти тим, хто залишився, та рятувати села. Після того після... прильоту, після та бомб'юджету, та відновлюємо газ, світ, воду. Коли є ну, пожежі, то, то тушимо їх. У нас на ну, добровольцях п'ять чоловік. Пожежну машину взяли селки луч. Вона там та стояла та під завалами, ми хлопці допомогли та розібрали, та вона там так, так і залишалася. Ми трошки її та що дали, дали та волонтери форму, так і їздимо. топ топлювати, теж -то, тож надають та волонтери, коли сильні, сильні та прильоти, коли не бомлять то вони дзвонять, і ну, кажуть, ми не можемо туди та їхати, там ще якась ось ну, ситуації. Ми сідаємо на свої та машини, то забираємо, ну з город з Так само ну, людей та возимо на своїх та машинах. Ну і допомоги село Шевченкове. Хлопці працюють. перегружають. Через обстріли чоловікам доводиться постійно ремонтувати водопроводи. Олександр згадує, як під час роботи почався обстріл. Чим прорвало водопровод у нас в селі. І з хлопцями поїхали в ремонтування яму, екскаваторами нашли тру водопроводи, полізли робити. Я там поліз в мене зробити, ставити заплужку, почало прилітати. По одному дому прилітали, по другому повалила там кришу, погламала цей. Вроді би я сидів це все в ям. Внаслідок обстрілів ще згоріло приміщення, в якому зберігалася гуманітарна допомога. Олександр Мітін розповідає, пожежа розпочалась вночі. Там туди привозили речі. І час ночі дзвонив мені Віталя і сказав, що був типа прихода, ну треба йти до шити. Прибіжали, вже коротше не було що спасати. все вже повністю згоріло, тільки, ну. Залишили, щоб далі ну, розповсюдження огня не було. Селище обстрілюють з артилерії, яку ворог розміщує в Херсонській області. Внаслідок вибухів пошкоджена будівля школи. В приміщенні повилітали усі вікна та двері. Значних руйнувань зазнав кабінет директора. Повністю зруйноване приміщення місцевого магазину. Власник Олександр розповідає, відновлювати вже нічого. Це було таке привітання з 9 травня. Це 9 травня, рано вранці, о 6-й, по-моєму, годині, десь був танковий обстріл, танки, урагани. Була частина пошкоджена даху трохи раніше, а основна ця частина пошкоджень була 9 травня. Бо ми приїжджали, хотіли трохи підремонтувати то і все. А 9 травня вже нам <смі> показали, що ремонтувати поки нічого. Приміщення зруйноване, ну нічого. Буде перемога, все відновимо. Будинок чоловіка також знав руйнувань. Якраз такий район у нас, на... я живу на краю села, то теж постраждав одним з перших, то е... хоч дах поки що є на будинку а так хто в двір в двір і коло двору прилітало вже близько п'яти раз, то вже там дуже багато пошкоджень нема вікон нема дверей Є паркан пошкоджений сараї пошкоджені ну таке ситуація важка скажімо так он якраз зараз зйомка проходить на фоні вибухів тобто бувають обстріли буває буває тихо але частіше все-таки десь обстріли, часто в село прилітає, часто десь по, по околиці. Тобто поки що небезпека не спала, людей в селі небагато, люди бояться. — Зараз поїдемо йому. — Ви сказали йому. нам, що воно, двіжиться чи не движиться. Все буде добре, ви ж бачите, вже втрий день тишина. Буде, В селі залишилось близько 500 людей. Світлана одна із тих, хто не хоче покидати домівку. Чекає на перемогу. Сьогодні затіш є, хто стріляє. Тільки хто куди, ми вже навіть не поймемо. Де немає, майже не, не Ну так, як на війні живемо. Все, спасіба вам. Миру щоб всі верталися. Уже так хочеться. Представників місцевої влади в селі не залишилося, тому чоловіки організовуються самостійно. Допомагають поліцейський та священик. Для того, аби продовжувати роботу, говорять – потрібне пальне. Єлизавета Кротик. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.